عمران خان نے جو بیان دیا ہے حال ہی میں کہ باجوا کے کہنے پر انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑی تھیں اس حوالے سے ایک آئینی ریٹ پٹیشن دائر ہو گئی ہے راول پنڈی کے شہری ہیں چودھری ناصر محمود اور دونوں اسمبلیوں کو بحال کیا جائے اور صوبائی اس طرح دونوں صوبائی حکومتیں بھی بحال ہو جائیں گی اور یہ جو موجودہ سیاسی بحران ہے یہ اس کا ایک حل پیش کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے اس بحران سے نکلا جائے اس دل سے نکلا جائے ایسا کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان مناسب خیال نہیں کرتی تو پھر یہ جو اکیس ارب روپے کے انتخابی اخراجات ہے پنجاب کے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا الیکشن کروانے کے حوالے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ چیئرمین عمران خان سے وصول کیے جائیں کیونکہ انہوں نے یہ سارا ایڈونچر کیا ہے ایک آرمی چیف کی فرمائش پر آپ نے سو فیصد انہی لوگوں کو ٹکٹ دے دیا جن کے بارے میں آپ نے خود کہا آپ نے خود تسلیم کیا کہ پچھلے عام انتخابات کے دوران مجھ سے ٹکٹو کی تقسیم صحیح نہیں ہوئی تھی چودری ناصر محمود نے یہ بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ جناب اگر انہی لوگوں نے منتخب ہو کر دوبارہ آنا ہے تو پھر اس سارے جو ایکسرسائز کی جا رہی ہے جو سارا ایک فساد مچ گیا ہے ملکی معیشت کے حوالے سے ملکی سیاست کے حوالے سے اس کا پھر فائدہ کیا ہوا ناظرین پھر یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک بار پھر سو جوتے بھی کھائے اور سو پیاز بھی کھائے ہم تو حیران ہیں کہ اگر انہی ریجنل گارڈ فادرز کو ہی ٹکٹ دینے ہیں انہیں اسمگلرس کو ہی ٹکٹ دینے ہیں انہی ذخیرہ اندوزوں کو ہی ٹکٹ دینے ہیں اسی قبضہ مافیا کو دوبارہ ٹکٹ دینے ہیں تو پھر یہ اسمبلیاں توڑنے کی وجہ کیا تھی یہ کم از کم سپریم کورٹ کو تو پوچھنا چاہیے اس دلدل میں دھکیلنے کی ذمہ داری ان اس شخص پر عائد ہوگی کہ جس نے ایک آرمی چیف کے کہنے پر اسمبلیاں توڑی اس کی فرمائش پوری کی اس کے پیچھے آرمی چیف کے کیا مقاصد تھے یہ بھی واضح نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں عبدالقدوس. اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ ناظرین آج ایک ہی خبر ہم آپ کے لے کر آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں بڑی خبر سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے کپتان نے سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جو بیان دیا ہے حال ہی میں کہ باجوا کے کہنے پر انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑی تھیں اس حوالے سے ایک آئنی رٹ پٹیشن دائر ہو گئی ہے راول پنڈی کے شہری ہیں چودھری ناصر محمود چیئرمین پاکستان عوامی لیگ نے یہ رٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ استدا کی گئی ہے کہ چونکہ آئنی طور پر عمران خان اس حوالے سے کوئی مجاز نہیں ہے ایک تھرڈ پرسن ایک تیسرے شخص کی وساطت سے اسمبلیاں توڑوانے کے کہ جو ملک کا آرمی چیف تھا فوج کا سربراہ تھا نہ تو فوج کے سربراہ کے پاس ایسا کوئی آئین اختیار ہے کہ ایسا مشورہ دے یا ایسی فرمائش کرے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے پاس ایسا آئین اختیار ہے کہ وہ ذاتی حوالے سے کسی سے مشورہ کرے اور ذاتی مشاورت کے بعد حکم دے مجبور کرے وزیر اعلیٰ کو جس کا یہ آئینی اختیارہ ہے اختیار ہے اور ثواب اختیار ہے وزیر اعلیٰ کا آزادانہ اپنی کے تحت اعلی کو اختیار دیتا ہے آئین پاکستان لیکن ہوا یہ ہے کہ انہیں ریموٹ کنٹرول کر کے اسمبلیاں تڑوائی گئی یہ بہت باریک آئینی نکتا پیش کیا ہے ایک, ایک رٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے وکیل ہیں ان کے سردار حسین ایڈوکیٹ صاحب سپریم کورٹ کے جو وکیل ہیں بڑے سینئر وکیل ہیں بڑے جہاں دیدہ شخصیت ہیں ان کے ذریعے چودھری ناصر محمود چیئرمین پاکستان عوامی لیگ نے یہ رٹ پٹیشن دائر کی ہے اس رٹ پٹیشن کو دائر کرنے کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی اہم ہے اور اس کے کیا کیا اثرات سامنے آ رہے ہیں اور اس میں کون کون سے اہم ترین آئینی نکات اٹھائے گئے ہیں یہ سب ہم آج کے آپ اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین جو ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ اسمبلیاں پنجاب اور کے پی کے کی باجوا کی فرمائش پر توڑی گئی ہیں اس لیے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 ایک دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے جس میں ایک طرف دیوالیہ پن ہے غیر یقینی ہے اور دوسری طرف امید کی کرن ہے اور روشن مستقبل ہے تو ناظرین اس میں بہت سے اہم جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان کی اب ہم ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں چودھری ناصر محمود صاحب نے یہ درخواست کی ہے یہ استداع کی ہے سپریم کورٹ سے کہ اگر کسی وجہ سے ان اسمبلیوں کی بحالی ممکن نہیں ہے یا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 اور اس اور ملک کو ایک سیاسی دلدل میں دھکیل دیا ہے ایسا کہنا ہے چودھری ناصر محمود کا چودھری ناصر محمود نے یہ استدا بھی کی ہے کہ سپریم کورٹ ایک کمیشن قائم کرے جو اس سازش کا جو مبینہ سازش ہے اس کا اس کی انکوائری کرے اس کا اس کی تحقیقات کرے اور یہ دیکھے کہ یہ نازک موقع پر پاکستان کو اس سیاسی عدم استحکام میں دھکیلنے کی جو سازش ہے اس کے جو تانے بانے ہیں وہ کہاں سے محمود صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان عوامی لیگ کے ان سے آج ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بہت اہم اور باریک نقطہ اٹھایا اور میں حیران ہوں کہ یہ اہم اور باریک آئینی نقطہ کسی اینکر کسی بڑے دانشور کسی بڑے دان کی سوچ میں کسی فکر میں نہیں آیا کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں اٹھا کہ عمران خان نے یہ جو دو اسمبلیاں تڑوائی ہیں اس کا مقصد کیا ہے بظاہر مقصد یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک نیا مینڈیٹ لے کر ایک نیا خون اسمبلیوں میں لا کر ملک کو موجودہ بحران سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن چودھری ناصر محمود کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں سوری <تصفيق> اس میں جو پارٹی ٹکٹ جاری کیے ہیں انتخابی ٹکٹ جاری کیے ہیں ان میں تمام سابق ایم پی ایس کو دوبارہ امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ٹکٹ جاری کیے ہیں انہوں نے بھی تمام سابق ایم پی ایس کو دوبارہ امیدوار نامزد کر دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی کم و بیش یہی پوزیشن ہے انہوں نے ابھی تک تو جاری نہیں کیے لیکن ان کی پہلی ترجیح بھی سابق ایم پی ایز ہیں ان کے جو سابق ایم پی ایز جیتے ہوئے ہیں انہیں ہی دوبارہ ٹکٹ دیا جائے گا تو چودھری ناصر محمود نے یہ بڑا اہم سوال اٹھایا ہے کہ جناب اگر انہی لوگوں نے منتخب ہو کر دوبارہ آنا ہے تو پھر اس سارے جو ایکسرسائز کی جا رہی ہے جو سارا ایک فساد مچ گیا ہے ملکی معیشت کے حوالے سے ملکی سیاست کے حوالے سے اس کا پھر فائدہ کیا ہوا سوال یہ ہے کہ نئے لوگوں کو لانے کا اور تبدیلی لانے کا مشن تو پاکستان تحریک انصاف کا تھا لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی انہی لوگوں کو ٹکٹ دے دیے جن جو پہلے اسمبلیوں میں موجود تھے اور جن پر انتہائی سنگین الزامات لگے ناظرین آپ کو یاد ہوگا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب پہلا آٹا اور گندم کا بحران آیا چینی کا بحران آیا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اسمبلی پر اپنے حوالے سے انکوائریاں بھی ہوئیں سبسڈی کا ایشو بنا بہت بڑے پیمانے پر شور مچا پورے پاکستان میں ہنگامہ برپا رہا کہ اربوں روپے کی لوٹ مار کی گئی ہے اور اس میں خود پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی جو فلور ملرز ہیں جو شوگر ملز کے مالکان ہیں وہ ملوث ہیں لیکن کچھ بھی نتیجہ اس کا برآمد نہیں ہوا کسی کو سزا نہیں ہوئی چلے یہ آپ الزام لگا دیتے ہیں ملک کے نظام انصاف پر تفتیشی اداروں پر لیکن یہ تو عمران خان کے اختیار میں تھا کہ وہ اب دوبارہ جب وہ پارٹی ٹکٹ جاری کر رہے ہیں تو وہ ان فلور ملز مافیا کو اس شوگر ملز مافیا کو کاٹن مافیا کو جو لینڈ گرابر لینڈ مافیا ہے society, غیر قانونی کے ذریعے غیر قانونی کے ذریعے عوام کو لوٹنے والے ہیں جو پیسٹیسائڈ جالی بنا کر عوام کو لوٹ رہے ہیں کاشتکاروں کو لوٹ رہے ہیں جنہوں نے سیڈ کمپنیاں صرف اس لیے بنائی ہوئی ہیں کہ لاکھوں من گندم ذخیرہ کریں اور پھر اسے اسمگل کر دیں ملک میں آٹے کا چینی کا بحران گندم کا بحران پیدا کرنے والے جو یہ لوگ تھے انہیں آپ نے پھر دوبارہ ٹکٹ دے دیا یہ دوبارہ جب منتخب ہو کر آئیں گے تو کیا وہ وہی کام کریں گے یا پھر وہ بدل جائیں گے کیونکہ پچھلے تیس چالیس برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی گھرانے ہیں بار بار وہی منتخب ہو کر آ رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون ہے مسلم لیگ کاف بنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور اب تحریک انصاف سب انہی کو دوبارہ ٹکٹ دے دیتے ہیں اگر انہی لوگوں کو آپ نے دوبارہ ٹکٹ دینے ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں لانی بلکل بال برابر تبدیلی نہیں ہے آپ نے کسی ایک ایم پی اے کا ٹکٹ بھی اس لیے کینسل نہیں کیا کہ وہ فلور ملز مافیا کا حصہ ہے وہ ذخیرہ اندوز مافیا کا حصہ ہے وہ ناجائز قیمتیں بڑھا کر عوام کو لوٹنے والوں کا حصہ ہے وہ ایرانی تیل ایرانی ڈیزل ایرانی آئل اسمگل کرنے والے مافیا میں شامل ہے وہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر عوام کو لوٹنے میں ملوث ہے وہ ملاوٹ میں ملوث ہے وہ لوگوں کا اغوا برائے ریکوری میں ملوث ہے پولیس کے ساتھ مل کر یہ لوگ اپنے مخالفین کو اغوا کرواتے ہیں پھر ان سے من مانی وصولیاں کرتے ہیں اور اس طرح کے بے اپنا جو کرائم ہے منظم جرائم ہے اس میں جو لوگ شامل ہیں انڈر انڈرلڈ ہے جو گاڈ فادر ہیں ریجنل گاڈ فادر ہر ضلع ہر ڈویژن کے جو ریجنل گاڈ فادرس ہیں وہ یا ایک سیاسی جماعت میں شامل ہے یا دوسری میں اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی بہت بڑے پیمانے پر شامل ہے لیکن ان سب کو دوبارہ خان نے ٹکٹ دے دیا ہم تو حیران ہیں کہ اگر انہی ریجنل گارڈ فادرس کو ہی ٹکٹ دینے ہیں انہی سمگلرز کو ہی ٹکٹ دینے ہیں انہی ذخیرہ اندوزوں کو ہی ٹکٹ دینے ہیں اسی قبضہ مافیا کو دوبارہ ٹکٹ دینے ہیں تو پھر یہ اسمبلیاں توڑ کا کیا سوال بنتا ہے تو پھر یہ اسمبلیاں توڑنے کی وجہ کیا تھی یہ کم از کم سپریم کورٹ کو تو پوچھنا چاہیے چیف جسٹس جناب عمر اتاب بندیال سے ہم گزارش کریں گے کہ خدارہ خدارا عمران خان کو بلائیں یہ جو آپ سماپت کر رہے ہیں اسے انہیں بلائیں کہ آپ نے اسمبلیاں کیا سوچ کر توڑی تھی اگر آپ کوئی سسٹم بدلنا چاہتے ہیں تو کم از کم چہرے تو بدلے نظام تو بعد میں بدلے گا کم از کم اپنے ارکان اسمبلی تو تبدیل کرتے کم از کم اگر تمام نہ صحیح تو بیس فیصد چالیس فیصد نئے لوگوں کو ٹکٹ دیتے آپ نے سو فیصد انہیں لوگوں کو ٹکٹ دے دیا جن کے بارے میں آپ نے خود کہا آپ نے خود تسلیم کیا کہ پچھلے عام انتخابات کے دوران مجھ سے ٹکٹوں کی تقسیم صحیح نہیں ہوئی تھی آپ نے اشارہ جہانگیر ترین کی طرف کیا آپ نے اشارہ کچھ طاقتور حلقوں کی طرف کیا کہ ان کی مداخلت کی وجہ سے ان کی، ان کی ان کے ریموٹ کنٹرول کیے جانے کی وجہ سے بات کا فیصلہ کریں سپریم کورٹ ان سے یہ سوال کرے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پچھلے عام انتخابات میں ہم نے ٹکٹ دینے کا فیصلہ درست نہیں کر سکا تھا میں اور ایک بار پھر, آپ پھر انہی کو ٹکٹ دے رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے کوئی تبدیلی نہیں چاہتے آپ نے مزاق بنایا ہوا اس سسٹم کو لیکن اگر آپ مخلص ہیں تو کم از کم پچاس فیصد چالیس فیصد تیس فیصد نئے لوگوں کو ٹکٹ دیتے جن کی شکایات تھیں آپ انکوائری کرواتے آپ اپنی پارٹی کے کارکنوں سے پوچھتے کہ یہ جو آپ آحما... کے ہلکے کا ایم پی ہے وہ کسی ناجائز دھندے میں تو ملوث نہیں ہے وہ کسی کالے دھندے میں تو شریک نہیں ہے وہ قبضہ مافیا تو نہیں ہے اس وہ اشتہاریوں کا سرپرست تو نہیں ہے وہ گنڈا عناصر کا سرپرست تو نہیں ہے اس پر پولیس کی ملی بھگت سے نجی ٹارچر سیل چلانے کا الزام تو نہیں ہے وہ آٹا چینی ایرانی تیل ایرانی ڈیزل ایرانی پٹرول کی اسمگلنگ میں تو ملوث نہیں ہے اتنے سنگین جرائم ملوث ہو کر جو لوگ اس قوم کو لوٹ رہے ہیں عوام کے خون کو نچوڑ رہے ہیں ان کی ہڈیوں کا گدا تک نکال لیا ہے ناظرین آپ پھر انہی کو ٹکٹ دے رہے ہیں وہی جو قبضہ ماریاں ہیں جنہوں نے زمینیں جنہوں نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر کمرشیل سوسائٹیاں بنا کر کمرشل بنا کر, کمرشل, <coughs> <coughs> کمرشل بنا کر دونوں سے لوٹا ہے چند برسوں کے اندر کروڑپتی سے عرب پتی ہو گئے ہیں انہیں اب دوبارہ ٹکٹ دے کر ایک بار پھر اسمبلیوں میں لائیں گے اور اگلے پھر یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک بار پھر سو جوتے بھی کھائیں اور سو پیاز بھی کھائے یہ قوم یہ عوام کیا اس کام کے لیے رہ گئے ہیں اور یہ ملک اسی کام کے لیے رہ گیا ہے کہ ایک نیا لیڈر اٹھے اور دس بارہ سال نئے تجربات کرتا رہے اور عوام کا ستیہ کر دے ملک کا ستیہ کر دے اور ایک ایسی غیر یقینی کی فضا افطاری ہو چکی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں سیاسی نظام انتظامی ڈھانچہ تک مفلوج ہو چکا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی کام نہیں ہو رہا بیٹھتا ہے تاکہ نئے آنے والے حکمران، نو منتخب لوگ یا جو بھی حکومت کا لائے گی وہ ان کے لیے کوئی پھر جواب طلبی نہ کرے کہ جناب آپ نے سابق دور میں یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا ناظرین چودھری ناصر محمود صاحب نے یہ جو بہت بڑی آئینی نقطہ اٹھایا ہے اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بات کی جائے اور وہ گفتگو بھی آپ کو سنوائی جائے اس حوالے سے اگلے ویڈ آپ کا آپ انتظار کیجئے گا اور سپریم کورٹ اگر اس ریٹ پیٹیشن کو ٹیک اپ کر لیتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑا سوالیہ نشان کورٹ روم میں پیدا ہو جائے گا اور چونکہ بہت وزن ہے بہت زوردار نقطہ اٹھایا ہے چودھری ناصر محمود صاحب نے کہ جو اسمبلیاں توڑنے کا آئین میں اختیار ہے وہ وزیر اعلیٰ کا سواب دیدی اختیار ہے اور وزیر اعظم کا سواب دیدی اختیار ہے سواب دیدی اختیار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس عہدے دار کی اپنی سوچ اپنی فکر کی بنیاد پر جو اس کی اپنی ذاتی ثواب دید ہوتی ہے اس کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اپنی فہم و فراست کی بنیاد پر یہ کام وہ بطور ریموٹ کنٹرول بطور کٹ پتلی اگر کرے گا تو وہ آئین کی روح کے منافی ہوگا اس کا یہ فیصلہ سپریم کورٹ اس ایشو کو دیکھے گی ہمیں امید ہے کہ اس حوالے سے بھرپور آئینی تشریحات سامنے لا کر سماپت کی جائے گی سپریم کورٹ اگر اس کا حال نکالتی ہے تو بہت خوشائند ہے لیکن اگر یہ اداروں میں ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو اور اس کا کوئی بہران کا کوئی حال نہ نکلا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کس دلدل میں چلا جائے گا اور اس دلدل میں دھکیلنے کی ذمہ داری ان اس شخص پر عائد ہوگی کہ جس نے ایک آرمی چیف کے کہنے پر اسمبلیاں توڑی اس کی فرمائش پوری کی اس کے پیچھے آرمی چیف کے کیا مقاصد تھے یہ بھی واضح نہیں ہے اور سابق وزیراعظم کے اپنے کیا مقاصد تھے یہ تو اب سامنے آ گیا ہے کہ انہیں تبدیلی سے تو کوئی غرض نہیں تھی اگر تبدیلی سے غرض ہوتی تو سو فیصد انہی ایم پی ایس کو دوبارہ ٹکٹ نہ دیے جاتے کچھ نہ کچھ تو وہ تبدیلی لاتے ناظرین اس حوالے سے جو مزید تفصیل ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبد القدس کو اجازت دیجیے اپنا اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا آپ بہت خیال رکھنا ہے اللہ حافظ